В момента, приятели, тази вечер ще летя към Амстердам. За съжаление, този път екскурзията не е риболовна, а е по работа или по-точно за без работа. Сега ще видим какво ще ни предложат новите собственици на фирмата, да работим за тях или ще работим за тях в Амстердам или, или оставяме без работа. Лично аз преди да тръгна, четох за риболова в Амстердам и около Амстердам. Царството на големите штуки пише в статията на Белополски И има доста интересни риби там. Не знам дали бих искал да се премести да живея точно там. Тоест, ако има штуки, бих искал, но все пак жена, дете, семейство, нещата стоят по различен начин. Та, ако предложението много ми хареса бих преговарял за да остана, но ако не ще ти търся някаква друга работа може да се случи нещо хубаво от това, че ще остана без работа като например да се постарая да ловя риба и за това да ми плаща да на мене начин така че да има доста, доста интересни клипове и статии за вас и аз също време да ловя риба и това да ми е работата може и това да пробвам въпреки, че е доста трудоемко с всичките ми ангажименти, които са към семейството. Иначе, ако бях сам, със сигурност бях. Със сигурност щях да опитам. Но ще видим какво ще се получи. Ще ви покажа каналите там и ако има някакъв рибарски магазин, ще пробвам, докато се возиме в лодките в смърдящия канал, да метна една блесна и да трол. Айде ще се видим в Амстердам. Аз не знам къде е, са, но ми, ми хареса, Е, е го кана очите Е, мато не мога да мириш от тук, бе, врата. А? Да, да Не чи не чиси, че не сме опит Честна данато си е за, за хората. Седи си на работа. Седи си на е тука, ако работа. тук ако работя в тази сграда, си го ви трябва трябвало да. <глълър> <глър> Чай, е понеже го, го има на камера. Но по-става да се бързат с работа си, хора Тук гледам съм да моите в откраднат. Тук тук всичко е в мен точно от си знати, които колебарта дълго, време. Окей, да се скороват Това дигна вълнички. В момента се намирам в Амстердам. Общо взето имах два часа да обикалям, след като ми свърши всичките срещи. В момента съм по подра... работа тук. Някаква чапо доста интересно какво ще влогвам днес. Така, общо взето, две-три думи за града. От едночасовата разходка, която направих, почти се напуших. На всеки ъгъл си пушат трева хората. Няма никакви проблеми. Другото, което ми направи впечатление, гърда е перфектния за на Навсякъде има канали, има вода. Може би получих оферта за работа. Помежду другото ще помисля дали, дали да приема, но определено ми харесва. Четох някъде, че има доста штука в тези канали, както и извън гърда било рая на големите штуки. Поне така прочетох в една статия на Калуян Далополски. А, тоя чапличката си още е тук. Нямам представа дали е наистина. Са, ако мога, ще се опитам да ви покажа някой магазин. А, ако мога, ще намеря някой рибарски магазин и там ще разпитам, за да видим точно за какво става въпрос. Оцелихме страхотно време. Сигурно е 30 градуса. Не, а, по принцип казват, че вали. Хората са ури тук. Само едно стоп с колелета. Работата е колелета и кос. Колелета и кос майка. Файме тук да видим как стоят нещата за риболова. Като имам малко повече инфо, ще направя много включване. Аз свърших с срещите първи, другите все още имат срещи. Аз съм на свободна, ето виждате. Представете си, тук си цъкате костурчета, като пичове. Мирише си ви на трева, даже няма нужда да си купувате трева, защото като минете по улиците, вие просто се напушвате. Не е нещо страшно. В момента, мирише яко на трева. Навсякъде, мирише на трева. Но стоп се бухат някакви топалки. Но въпросът да видим, тука за марихуаната ясно, въпросът е да видим с револова как стоят нещата. Да Нямаше как да взема ми и въдица, понеже бях само с ръчен багаж, но утре ще се опитам да намеря някакъв рибарски магазин, ако трябваше мята някаква блесна от ръка в тия канали и другото, което не знам дали е разрешено изобщо. сега ще отидем да видим поне рибарския магазин е на доста километри докато видя как да си вземе колело подаем, но поне кофешопа е наблизо поне да разгледаме там какво им е тука драги приятели няма как да няма штуки перфектното място за штуки е тука за съжаление водата е доста мътна и няма как да видим има ли штуки Мястото за штуки е просто идеално в този канал. Не знам дали има обаче. Кофишопа е твърде голяма, но горе-долу Space Cake, Space Cake беше 6 евро. Въпросът е, че нямам време да отида до рибарския магазин. Space Cake щетата не ме интересува толкова. за висок в България. горе долу 1,80% съм среден. но повечето жени тук са по-високи от мен. Перфектната скоро за троляне в момента. Ей, веро, не записахме историята, бе. These channels? Fishing, pikes or something a lot of like that. Yeah. A lot, really? of them. a lot of them. A lot of them. A lot of pikes. A lot of bikes and a lot of fish. Yeah. Yes. Yes. No, no yeah, bike. I show you. Pike. North and pike. The... Pike. Pike. pike. Pike. Pike. Pike. Pike. Not bike. Pike. Like. Pike. Pike is a fish with teeth. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> pike. Pike! Yeah. Pike. It's a lot of fish. Lot of uh, there fish. is a fisherman here? Yes. Where is the fisherman? I don't see yeah, anybody. No, not here. It's in the morning. In the morning? In the morning, yeah. Uh, But where lock here? Five o'clock on the on the walls? In here? Yes. Walls? In the And, central uh, part. Yeah, it's, yes. it's allowed fishing here? Yeah. No, you have yeah. to uh, you have to need a permit. You have to need a permit. permit. Yeah. Yeah. Yes. A local permit. Local permit, yes. Yes. Uh, a lawyer. lawyer? Yeah. yeah what <laughs> A lawyer and a uh, criminal. And you go... Uh, I have to go for... Uh, the stated witnesses. witnesses. Witnesses? Yes, witnesses about what? Drugs traffic. Drugs drug traffic. Yes, smuggling ladies. Yeah, yeah. You understand? Yes, yeah. I understand. The boat of the crimes <laughs> not only crimes It's hours in the Fitch flat. We always remember човек казва, че имащуки ловче идват в 4-5 часа сутринта за деловет и трябва да имаш разрешение за да ловиш естествено. Не може всеки да лови, кажат сутринта се идват рибарите и си ловят тука в центъра на града. Ще се опитам да измъкна максимална информация. Ако някой от вас има информация, нека пише в коментарите. Капетаното разбра, че кредити и лодки са били за бедни. Всеки две седмици умира по един пияница тук. Падало в каналите.